Зруйнований гараж, вибиті вікна та пошкоджені балкони. Навіть у день міста Андрій прийшов, аби допомогти одному із жителів будинку, що в липні відчув на собі російські обстріли з підготовкою квартири до зими. Андрій говорить, з жахом згадує 24 лютого. Півпятого почалась бомбардування, ну, приблизно. І приблизно в цей час я і проснувся. Значально, як сказати, я, в принципі, вже розумів, що відбувається. Но просто не хотів, наверное, в це вірити. До кінця не було понимания взагалі, що буде далі. У кілька у мене реально був просто ступор. Я не мог виходити з дому, я не мог взагалі відвлекатися. Я постійно вот сидів в телефоні, щось читав. Андрій розповідає про перші дні війни. Я пам'ятаю, як я ночью стояв на вулиці. Я просто стояв, курив. І прямо недалеко від моєго дому пролетів спочатку один істрібник а потім — другий. І вот ця зарево, цей грохот абсолютно неадекватний. Андрій розповідає про обстановку в місті, коли росіяни обстріляли будівлю обласної ради. Я проснувся, пішов на кухню. Я взагалі думав, що це істрібник літить, тому що по звуку дуже схожий був. А потім відбував просто дикий удар, грохот, і у мене на кухні відкрилось окно. І буквально за 10 минулів мені написав мій друг, вона мені спілкувала, що облгосадміністрація, її розбомбили. Ми потім їздили вже у Соборну вулицю, нас попросили трохи побачити за магазинчиком з концтоварами. Тому що вітрини, половина витрин вони стекляними були. І це все стекло, просто вилетіло від вібрації, яка йшла відтуди. Але найбільше чоловіку запам'ятався обстріл росіянами його рідного вишу. Вот там, конечно, я сразу понял, что прилет, он действительно, он очень близко. Мой дом, он находится где-то, ну, может быть метров 100 от университета. И куски здания с университета полетели мне на крышу. У меня шифер был пробит, а вверху на крыше лежал асфальт. Изначально, когда это первые разы происходит, когда вот происходит ракетный удар, Просто спитуєш якийсь ужас, шок якийсь, тому що ти взагалі не розумієш, що теж. У перші дні війни в тероборону ми не змогли потрапити, тому що там все забито було. І спустя, я не пам'ятаю, скільки місяців, я вирішив, що я знову пойду в воєнкоманку. Мене в СУ знову не взяли, а отця взяли. Чоловік залишається в місті, адже каже, тут його домівка, тут його рідні і друзі. І тут він може бути корисним. Я, как правило, просто как связующий между людьми. То есть я нашёл тех, кому что-то надо, нужна какая-либо помощь, и нахожу тех, ну, кто может непосредственно помочь. Первый месяц войны пришлось искать э, абсолютно разные какие-то вещи, там, от каких-то карематов до наколенников. Пришлось э, ездить, узнавать, общаться с волонтёром. Выходил непосредственно на бойцов какого-либо подразделения, да? І потім їх направляв тим-лі іншим людям, щоб вони могли отримати ті-лі інші речі. Андрій Каже, єдиний плюс війни – це те, як консолідувалися люди в місті. Люди тут у многих І коли ти можеш бути корисним, щось привести, щось зробити, як-то допомогти, і це вже приємно. От у мене в оточенні, здається, достойні, я можу так сказати, люди. Війна, вона, так чи інакше, вона все проявляє. Жителям міста Николаєва я... Желаю быть сильными, целеустремлёнными и всё-таки оставаться, знаете, как говорят, людьми. Поэтому работайте, любите, живите. Жизнь у нас одна, и она не повторится.